Отримати продуктові набори можна в приміщенні на вулиці Грушевського в Ланівцях. Тут з 9 до 17 працюють волонтери. Для того, щоб отримати пакунок, потрібно принести з собою документи, каже членкиня правління громадської організації «Простір активної» та сучасної Ірина Іваніцька. «Це паспорт, який засвідчує особу, також довідка ВПО, вимушено переміщених осіб, а також, якщо двоє дітей і більше, потрібно свідоцтво про народження дітей. І все». І від цього залежить від кількості дітей, скільки наборів отримує відповідна особа. Разом із п'ятирічним сином Микитою отримати пакунок прийшла Аліна з броварів. каже, в Ланівцях живе два місяці. Прихисток дали друзі. На даний момент там самі бровари поки що слава Богу, вже без окупації, але ракети прилітають над нашим будинком і біля будинку. Будинок, слава Богу, підівцілів. Сподіваємося, буде куди повертатися. За сьогодні переселенцям роздали більше сотні пакунків, каже голова громадської організації Простір активної та сучасної Тетяна Димчук. Вона показала, що входить до набору. Молочко, йогурт, макарони, шоколад. Лівсяні пластиці. Олія. Згущене молоко. Речка Рис. Та свій пакунок отримала й переселенка з Київщини. Ми біля Єрпіня і у нас чутно були вибухи. Ну, злякались дуже. Уїхали, поїхали в перший день. Діти у мене моя донька, зять і двоє дідачок маленьких. П'ять і вісім років. Ну ми у вас тут два місяці знаходимось. Дуже приємні люди. У вас заступниця голови громадської організації Простір активної та сучасної Анджела Яцула каже: формували набори відповідно до потреб жінок-переселенок. Ми надіслали заявку на конкурс «Гарантія швидкого реагування» від Українського жіночого фонду і ось наш проект «Ми з України без кордонів» підтримали і ми отримали фінансування в розмірі 250 тисяч гривень, на, суму, на цю суму ми сформували 625 наборів для жінок та жінок з дітьми, для внутрішньопереміщених осіб. У швидких грантів Український жіночий фонд започаткував на початку війни, каже менеджерка проєктів фонду Олена Панченко. За її словами, так усі громадські організації, які хочуть допомагати жінкам-переселенкам під час війни, можуть подавати проєкти, вигравати конкурс та отримати гроші для реалізації проєкту. Наразі, розповідає Олена Панченко, отримали понад 60 заявок з проєктами. Є два варіанти проєктів або два види проєктів ну і грантів. Це от якраз гуманітарна допомога, якраз от з переселенцями, вивчення їх потреб, скажімо, таких первинних і задоволення, от такими харчами гігієнічними, тобто ну, речі такого особистого вжитку. Є другий варіант проєктів, тобто більш трохи більш сталих, скажімо. Це, наприклад, ну, приклади висвітлення, тобто це такі медійні, можливо, проєкти. Щодо висвітлення ініціанів висвітлення історії жінок в ну і донесення цієї інформації унікальність цієї програми в тому, що наприклад, якщо вже ця жіноча організація використала, начебто, квоту свою, тобто вони подались, вони отримали фінансування, але вони можуть після завершення цього проекту подаватись на наступний проект. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина.